اختي اسراء نورتينا تفضلي ربي خلي. عاودي قاعدك شلي اللي احنا حنا تنسمعوك يا اسراء خويا انا بغيت نعاود لك من اول كيف كنت عايشه انا في دارنا هنا النيت اها انا ك... انا كنت عايشه خويا مع اخوتي وباو. و... يعني كنت عايشه عيشه عيش زوينه ماشي اي شيء على قد الحال وزعمه راه كان عايش انا عشنا عيش زوينه يعني اه ونا د... ما نت... آه تعرفوا عليا هاد الناس من مرت لوسي انايا من هنا من عندنا تعرفوا عليا هما اللي خاضوني خاتني طفلتي و عدوسي اللي خاطبوني و اللي داوني يعني عليا ما كتش عارفه ما كنعرفهمش نهائيا اه نقضوا صافي مشي ملي خاضوا خاطبوني وكشي كلشي اللي خاطبيني و اللي خاضوني و اللي كلشي جابوا ليا و يعني ماشي هو اللي معرف عليا ولا شي حاجه باش هادشي كاع كيوقع مني مشيت اخويا مني مشيت عندهم وانا في المشاكل مه. من نهار اللي مشيت وانا طفلتي وطفيلاتي وعدوستي من نهار مشيت عندهم ما عمرني عشت عيشه زوينه نهائيا. أه. ما عمرني عشت عيشه زوينه. أه. خرجت ك... مني مشيت خرجت كأن... خرجت نولد خرجت نولد ياسمين ولد ياسمين هي الكبيره هي الاولى بلا ما تقولي السميات بلا ما تقولي السميات حسن. وين خرجت أه. ولدت البنيه الكبيره هي الاولى. ####ملي أخويا ولدت مشاو عندنا دا# مشاو عندي ديارنا مشاو خواتاتي أمي وباه وكشي مساكن باتو معايا داك النهار راك عارف أنا والدة باتو معايا في البيت ديالي أه نادو هما حيحو عليهم جراو عليهم نادو جراو عليهم أش كتصور جراو عليهم في الليل في الليل جراو عليهم جراو على دارنا في الليل في الليل جراو عليهم قالو ليهم كا# وكيقولو المرحوم الله يرحمه كيقولو لي راه راه جا أمها جايبا لك شي حاجة... رمها يعني أمي أنا مسكينة جايبه لي أنا شي حاجة جيبها للدرية صافي هو مسكين بقى كي يطلفي ويطلف يطلفي أمي وكشي تبقى بقى الغد الغدار نجا ومساكن وكبركت معهم بقيت نوضوني يعني نوضوني على ربع أيام مش كتصور ربع أيام نوضوني كنشقى كان شقا وكن كان خبز في, في داكشي وانايا وانا يا بقى نفيسه على ربع أيام نوضوني وبقيت وكيك معهم ذاكا دا دازت يلا دازت ما عارتش حاشي بقى ما حسنش الدرية وقع نقاش بينه وبين ولده وقع نقاش بينه وبين ولده جرات علينا في الليل شكتصور في الليل وعزة بنتي بنتي صغير وعزة بنتي صغير وعزة جينا عند اختي جينا عند اختي بيتنا عندها بيتنا بت عندها الصباح قال لي يا راجل اختي قال لي فين غتمشيو قلت لي غنمشيو نشوفو نكريو ولا اش غنديروا ويقول لي شوفي راه كاين واحد السيد عنده فيرما غتمشيو عندو مشينا مشينا عندو عام وحنا عندو تجمعنا شويه ملي جمعنا دخلنا كرينا في برشيد كرينا كرينا ثمان سنين وحنا كارين عايشين بخير حتى حاجه ما خاصنا عايشين زعما ما نقولش لك ولو كيجيو عاد تاني ولو كيجيو عاد تاني للدار ملي ولو كيجيو يقولوا لي عاود رجع ابني عاود رجع ابني في دار ب... في بلاد بوك ما تخليش تبقى تكاري وخلي بلاد بوك رد. يعني هو هو داكشي اللي سمع بقى رجع ملي رجع رجعت كاينات ابني نحدهم من اللي بنينا خويا من اللي مشينا وحنا في المشاكل معاهم من اللي مشيت يعني كانوا باغيين يردوني غير للمشاكل والصداع داكشي <تصفيق> علاش بغاو يردوني من اللي مشيت وانا معاهم في المشاكل المشاكل بقى في المشاكل يعني دائما المشاكل كتصور واحد النهار دخلوا عليا طفيلاتي وعجوزتي وولد طفلتي بالدريه كنت حامله بالدريه بقاو يشتفوا عليا يعني علي كنت طقو وعدو سي كتقول لهم قتلوها و طفلتي كتعفات لي ليا يعني لي على كرشي و كتقول ليا هذا هو التيلاد اللي مع النيابيه عليك و ليا على كرشي تعفات ليا على كرشي لي ومشيت مشيت دعيتهم جات لابيلان داتني جا هو مسكين من الخدمه صابني الطيحة مغطى مكرفسين عليا جات لابيلان داتني علاش ضربو سبب غير هكاك يعني نقاش اه وديما مناقشين معايا دائما ما, معاي. ما كيحملونيش دائما من نهار مشيت وانا عايشه معاهم بالم... يعني الا خرجتي غير درتي شي حاجه ما تديريش البلاد بقى مفروقة ما, ما تديريش أجشي. نحن بقينا في المشاكل دائما معاهم في المشاكل جاوا الناس قالوا لي يا زعما ديري ليهم التنازل وكشي حيت كانت الدريه غتموت ليا في كرشي قالوا لي ديري التنازل درت وكون صحاب انا داك ما نديرش تنازول تنازل غادي كبر على المشاكل درت ليهم تنازول سامحت ليهم درت ليهم تنازل وبقينا وكاك في المشاكل كان راجلي مسكين بالعصاب شلل يعني شلل شلل انا حامله انا حاملة بيديك الدريه اللي عليها الصوتوني في السبابه بدك الصوت تشلل أنا في داك الشيء بالعصاب تشلل ملي تشلل انا بقيت هازاه انا ما كيعقلوش عليا والو اش كتصور ما عندنا لا ما ناكلوا لا ما عير لا والو والو شهر وانا كندير لهم فليداتي عير الخبز و اتاي لا غير بكيش اللي كيدخل دارنا بعاد عليا مساكن كيمشوا مر واحد اختي مسكينه وواحد خويا حتى مسكين الله يسهل عليه حتى هو يا ديما واقف معايا وبجنبي دائما حتى هو كنطلب من الله يسهل عليه واحد اختي نادت ختي اختي مسكينه عيطت لواحد الجمعيه هذيك <تصفيق> الجمعيه هي اللي وقفات معانا وبقات معي تعالج اش كتصور انا حامله وكنهزو و كندير وواقف واقف وما كاينش والو وشنو كايجيو ولا عتقوني ولا ما كاينش ما كاينش والو ما كاينش خوك يدوز من حدانا كلشي والو دازو كبقيت جمعيه واقفه معايا انا تمسكين صح شويه ولا كيتحرك نهضت شريت لينا جمعيه شريت لينا موتور طري ولا مسكين كيعمر السلعه انا خرجت كنخدم حتى انا خرجت نخدم عليه كنخدم عليه وعلى وليداتي ضيعه كنخدم وكنجي كيمشي في السكين ويجيبني على الموطور دائما انا يديني ويجيبني يديني ويجيبني هذاك النهار نادو الله أعلم الدراري صغار قالت لك ولادك لاحو علي الحشر انا وليداتي صغار مساكن ما عارفين والو كنخليهم ما عارفين حتى حاجه جيت ضاربين ليا ولادي و... ومناقشين معاه هو مشى مسكين هو جابني قال لي راه شتي الوالده راه دارت ودارت ودارت قلت لها اسم محمد راه مو كيغنديروا لها بحال هوكايا قال لي راه دارت ليا وعايرتني وراه ضاربه ليا الدراري وكيبكي مسكين من لي جيت انا جيت جات عدي جات عندي قالت لي يا و... لالا مليك يعني بلا ما نقول سميه قالت لي فحال كون نقول له خالتي قلت لي راه ولادك هذوك راه انا راني خدامه انا مباركاش انا كنطلع وط عليهم راه ولادك اللي داروا لك شي حاجه ديري قالت لي لا ماشي ولادي انت محرشاهم كنقول لها خالتي والله ما محرشاهم واش بعت فيا بشي هضره مالكوشك شي هضره شي هضره كتعاير فيا بشي حاضرة بشي فم يعني بلا ما نقول لك هذيك هضره صافي مشات مشات مش في دا جلوسي زك <تصفيق> ساعه جلوسي ملي جا جات لي رخوك ومرتخوك ولات خوك صوتوني تعملوا لي صوتوني واش هو اللي مسكين طايع عليه جنبه يعني مشلل مسكين بحراته يتحرك غادي يصوت قال لي مرات صوتوني وهذاك الشيء اللي سمع جاي يا زعتلا، جاي لاو كيغوت يغوت الحق لولادي غادي يضربهم غادي يضربهم تخل عليهم للدار، وليداتي جايين. هو خوه اللي هو خوه، اللي هو اه هو خوه، هو خوه، وليداتي كيغوتوا الدريرية، يلاه عدا عام ونص آه كتحبو مسكينة ملي شافت جاي كتغوت كتحبو غادا كتحبو على رجليها، آه أنا ملي من ملي من لقيتهم لقيتو، ما خليتوش يضرب لي ولادي شدني. ومخك يخبط فيا امه واخسو كل هادو جاو داخلين علينا يا هادو السات د الباب وكتقولي قتلها قتل الخامسه بحالو هو مسكين راجلي كان خارج خارج مني سمع الغوت جا كيجري يجري, يجري مسكين بدا كيدافع عليا ويا طفلتي ضربت يا بنتي ضربتها بحجره ضربت هنا الراس وكيقول لك مسكين ملي سمع عم سمو سمع الغوت جا دخل كي قدارب معاك يقول يطلق لي طلق لي مرتي ويشد وقال لي انت ماشي راجل ودفعو على الحيط <تصفيق> دفع مسيكين طاح مسكين وقعت ناض بقيت عكي تقيه و هرب خرج خرج مشاو وانا كنغوت راجلي غادي يموتو بنتي تو ما بغيت عتقيني نهائيا انا مشيت له المقدم مشيت عندو كالبوس لي في رجلي كنقول لي طلق لي بنتي راجلي راه كيموتو <تصفيق> عيط اللي ####من يوم اللي بلانس عيط لي عيط معيطش ليا ال# الجدرميه أو معيطش ليا اللبيلانسيه لي لخر عيط ليا عيطت الجماعة هي لي عيط ليها عيطت ليا عيطت الجماعة هي لي جات هزيتو جت راسي صدتها هي... هي باركه دوسي باركه كدير علينا في شهاده طبيه فدادم ملي تميز هو كيتقيا مسيكين كيتقيا يعني لسان خارج وكلشي وكيتقيا <تصفيق> تميت غدا بيلقاتلي قاتلي طفلتي وبنت بنت خالته بغاو يصوتوني انا كلي مضروبه دمايات بنتي دمايات كلشي راجلي مكرفص بغاو يصوتوني و هي تقولي قالت لهم هذيك البنت اللي وقفت معايا في السبيطار قالت لهم انتوما واش انتوما كتشوفوا في هاد الحاله قالت لهم وجايين جايين قالت لهم جاي سيدي سايدي باغي تكرفصوا قالت لهم سيروا بعدوا منو ولا غنعيط على البوليس يجي ليكم ضرب ملي تميت انا غادا مدخله من قدامها من قدام معدوسه يعني هي مو من قدامها كتقول لي كتقول لي بحال هو كتقول لي ديري لي موت حمار ديري لي بحال هو كتقول دي لي ديري لي موت حمار ومشيت دخل شوم دخلت ودا قال لي الطبيب دابا خاصو السكان يردك مشات هي مسكينه ديك السيده هي اللي خلصت لي السكان حيت انا ما عديتش الله غالي دخلت دارت لي هي اللي وهي تقول هو يقول لي الطبيب قال لي شكون يضربكم ضاربكم لهكم بلي شكون ضاربكم دير لكم هذه الحاله وانا قلت له راه ضاربنا لوسي راه كاين وكاين قال لي دابا غدي السيد للدار البيضاء غدي للميريسكو راه السيد عنده شق في الراس ايش وليت ليه يدفعوا للحائط قال لي راه دوش وقفي الراس ملي مشيت مول الامبيلانس ما بغاش يدي لي بقيت كنطلب فيه انا مسوق قال لي لا راه ردولك للدار قلت لي لا ما ترديهش ليا الدار راه غادي يموت ليا وكنطلب فيه مول الامبيلانس وكان يوصي انا مسوق قلت لي يدي لي ما بغاش يدي لي بالزز عطيتو خلصت عطيتو 4000 ريال باش دالي لي ريزق 4000 قال لي والو راه هي ليا وكن بكيت كره يا لاله ديما اللي ديتو للميرسكو دخلوا هذيك الساعه تما كاينات كيقول لي الطبيب كيقول ليا سيري شوفي حالتك انت هذا سيري انت دي ديري دي كنقولي دي دي. لا ما غنمشيش انا تلا عرف راجلي شنو كاين كيقول لي شوفي سيري ديكلاري كلاري وسيري شوفي بعدا كاينات حالتك وحالت بنتك بنتي مخيطه مسكينه شوفي حالتك وحاله بنتك عاد باش وجي خذوا دخلوا لي دخلوا ملي دخلو في الليل وانا ما عارفهش فين نسيت قاعد على الدار بي ما عمرني شفت ليه وانا ما عارفهش فين نسيت يا إيه. مشيت ما عارفهش شنو نقول مولا بلنس انا مسوقه ما تمنمرات خوتي ما عديش كاع باش انا عيط لخوتي ولا عيط الوالديه ما عديش قلت مولا بلنس انا مزوجة, <تصفيق> مزوجه. فك لما عيط ليا ياير المقدم وقولي عيط ليا الواحد السيد وولد عم راجلي انايا ولد عمو بعيد ساكن جت ليه والو عيط ليا ليه هو عيط للمقدم قلت لي عادو نمرت خويا هو عيط للمقدم يا باش مقدم عيط ليا الحاجة عليا وواحد السيد تا هو حاجه عليا لا علي تطلع تطلعنا الليل كامل وانا وبنتي غير في الخلابي تسيري في الخلا الراجل في السمينة وكي كيقولي لي كان مش يهدب كل يوم أنا في زوجه بغاية كي, دير كي لي يا لا سيري شو حالتك سيري من هنا ودوري العشرين غوش ديري على عينك عيني كلهم مضروبه قال لي يا ديري على قلت لي أنا ما عاربهاش بينزيد قاة ما عارفاش ما بينزيد لويله قلت لي من لا ما غاية مشيش هو كي كدير نعرف راجلي كثير كيقولي لا لا سيري بعدا شوفي راجلك هاهو تشوفي شنو كاين راجلي قالي طلبي من الله يجي من جيهتو صافي بقيت انا و بنتي كتصور الليل وما معرفيش و بنت صغيرة و أيوة انا وياها في الخلا وما معرفاش فين نزيد و ما ماشيش لابسين تا يعني غادي نبيع حوايجنا ديال الدار و كنت كلنا بنات مشى مشى عندي هذا ولد عمو وكيقول لي قال لي الطبيب قال سو قال الطبيب قال لي شوف قال لي راه طلب ربي يجي من جهته وما بغاش يقول لي يا هوك حيت انا يقول لي لي ما كيقول لي يا هوك كيقول له لا ما تقولوش يا هوك كيقول لي يا قال لي شوف قال لي سير دي السيده ديكلاري وكيقول لي يا شيش غديري عاودي نديك ديكلاري عاد باش نرجعوا نشوفوا اشنو كاين ملي جابني جيت جيت يلا دخلت طب مع الباب دخلتها جادرمي ويقول لي يا جادرمي الساية ديرها بينا شيكاية ديرها بينا ويقول لي يا جادرمي قال لي يا قالت لي لا قالت لي اه قالت لي راه عاد بشي راه اللي كتغي ما راجلي راه في الانعاش وهو يقول لي اشنو كتقولي قلت لي اه راني تم سوق تاع ادوس سوق هادشي قلت لي لا سيدي انا راه ما مسوق طلعت ادوس لا والو راحنا للمكرفسين راحنا ضربنا لوسي و راه راجلي راه كيموت راجلي راه هو في الانعاش سير كيموت وهو ويقول لي ويقول لي اشنو كتقولي قلت لي والله سيدي ت راهجلي راه كيموت راه في الانعاش و راه بنتي هي مضروبه وكلشي حياتي انا كيديروا هو يقول لي هو عيط على هذيك اللي تما جدرمية قادرين <تصفيق> عيط عليها تاليا دخلها هي دخلوني حيدت ليا يجي شافت الضرب كامل اللي فيا كله شافته ومين عيطوا عيطوا الطبيب تما كاينه ذوك يعيطوا للطبيب كبير تاع السبي دارك كيقولي لي كيقول لي واشنو زعما بغاو يشوفو شوفي يقول لي اعطاه اعطيته والكنيه كيقول لي موش نواتشي بالصح وش عدشي بالصح كيقول لي أنا السيد عندنا راه يعني يجي ربي يجي من جهته كيقولي ربي يجي من جهته عاد باش وميتا ما يدخلوني يدخلوني يا نو بنتي وما يعيطوا عليهم تأمو جابوهم عيطوا عليهم جابوهم دو وزون الليلة كاملة كاملة جادر مية كيبحتوا فينا أنا دگال ليش سيري ديري شهادة طبية عجيت وعش درت شهادة طبية لو بنتي واش دفعت عليهم ملي دفعت عليهم شهر قالو قدو في المكان جا دار ميكي يقولوا لي سيري تجيبين التقرير سيري تجيبين التقرير اش كتصور وما ملحقوش لي نهائيا تعرفوا السيد صافي نيسو السيد راه غادي يموت حتى عاد قالوا لي غديري لنا التنازل قلت <تصفيق> ليهم الله ما غنديرش لكم التنازول اللي تيفيق تنشوف راجلي أشنو عدو وعادة الا صح منو الخو أنا منزيدكم عير الخير قلت ليهم بغيتوني نسمح في حقي أنا فالعصا ديالي أنا وراجلي تيفيق ومنكم لي بقاو تعبعيني الله قالت لك احنا ما خرجوا لي غرجوا ليد وغالي غرجوا ليد مئة ألف ريال ولا ما تديش بشي يبود وما من لي سمعوا الدوارة غالي يجاوا يقولوا لي يا ديري التنازل وأنا نقابل خويا قلت أنا ما ديرش فيكم التنازل ما ديرش فيكم وتنشوف أنا يا بنا لي أشنو كاين <تصفيق> النهار لي صح من أنا لي صح لا بغي يمشي دير الخو والتنازل أنا منزيدو على الخير ذابيم شفقو كيكون نهار يجي هذيك اختو هذيك اختو اللي نيت اللي داروا لي هي بنتي كل نهار يجي ويطيوا كنا انا ما عارفههمش راه سيرين كيجروا كيخدموا في خدمتهم في السبيطار ما عارفههمش انا كاع انا ما عارفه لا وكل والو ما عرفتش نهار اللي مسكين بقاو وك نهار اللي مات عيطوا لي يا قالوا لي يا جيره راه المرحوم كتحاولي بكال بغيت تفكر هذاك الوقت و هذيك الساعه عيطوا لي فيها <تصفيق> قالوا لي يا رميت منين مشيت تتو <تصفيق> مخرجينه مخرجينه قبل لا نوصل اناستم مخرجينه خرجو خرجو مشيت السه ديك بنت عمو هز الورقه وكتجري وانا ما عارفه حتى حاجه كتجري ويتها يتها ادمعي اختي مسكينه الله يجازيها بخير والله يسمح ليا منهم عذبتم معايا كلهم لدارنا دارنا ولا كلشي حنا حنزو معي واش كيجري بالواقع انا ما عارفهش اختي مسكينه عيطت لهذيك الجمعيه اللي واقفه معايا اللي كانت واقفه مع المرحوم عيطات ليها ويجي تجي ملي جات قالت لي هي تاخد منها خاطت ليها الورقه قالت لي ديك لي غداش كتجي قالت لي راه بنت عمو وهي تمشي عندها خاطت الورقه وهي تقرا الورقه وهي تقول لي قالت لي انت عارفه باش مدخله راجلك قالت لي انا مدخلاه مضروب وهي تقول لي لا راه مدايرينش ليه مضروب راه داري ليه عير متعاديه يعني متعاديه دايرينالي نقول لها لا راجلي راه مدخلاه مضروب قالت لي لا راه في الورقه راه داري ليها متعاديه ها uh. ملي حنا غنمشيو هذاك تما داك اللي دا دا في السبيطار كيقول كي لينا سيرو خلاص هاد البكان اللي كتبكي فيه سيري جمعي اوراقك وسيري خرجي راجلك دفني خلاص يعني هما جمعو الوراق ما طلبوا ليا لا كارط ما طلبوا ليا حتى حاجه والو يعني هما كلشي جمعوه ملي نمشي قلت ليه سيدي انا راجلي راه مدخلاها بدربه في الراس كيفاش تما دايرين ليه موت عادي ويقول لي داك اللي كيعمر الاوراق لي شنو كتقولي قلت ليه آه اسيدي ويقول لي, قلت لي قلت هي انا باغا أه نطلب تشريح قال لي شنو باغا تشريح قلت له اه ضروري نطلب راجلي تشريح خاص نعاود راجل ندير ليه تشريح صافي هو يجي مشيت مشيت رجعت انا وخويا مسكين خويا هو دي اختي ودغلبي للجمعيه رجعنا نجريب واتبشينا الميريزقو وأنا طلبت صدق صدق الطبيب لي تمكينا طلبت الطبيب تاع الشريح جا معايا مسكين قال يا أبني طلبت وقال يا مالك منتي قلت لي راكين وقل ويقول يا ركبي ركبنا ويجيبنا جابنا رجعنا العشرين غش رجعنا ليه ملي رجعنا ويدخل عندهم ويقول ليهم مات السيد وهما ملي شافوه كلهم خافوا تما كاين الطبي هادوك لي سناو كلهم خايفين ويقول لي قال لي مات السيد باش داخل عندكم قال لي مضروب ويقول ليهم مضروب علاش ديري لي موته عاديه كيفاش ديري لي موته عاديه هما يديروك ويقول لي هي الورقه اللي هنا خاطر ليهم مسكين الورقه جبدها هي فاش جبد ليا الورقه بان داخل بيه بضربة بيتر باراس يا بشيت هذيك الورقه ديت تاع البوليس في تما في, في الدار بيضاء البوليس عمر لي و جاوا خويا جاوا خويا جاوا جاوا عدوا تما كاين هذا المرحوم جاوا عدوا لامور تما كاينات وانا بقاو كيفحثوا فيا عاود ليوم هذاك الشيء اللي عليا كامل هذا باش نجي مشيت جاوت لي صيفطوا لي خدوا لي ورقه صيفطوا لي هذا الوكيل ومشيت اللي ما كيقل لي غده في الصباح غده في الصباح الغد مشينا تاني مني مشينا اعطاني البرابي الناتج السيد رخص يدير آه ليه تشريح هذا باش مشاو مشاو وديتوا درت لي ربع ايام في شريح مسكين ربع ايام في شريح وما كيجريه مشاو وتاني لاحقوا على الطبيب تما قوي يقول لي يا هذا كل ديال ديال تماكينات قال لي ياشي يا بنتي قال لي يا بغيتيني نشاك قال لي انا راني ملي ديتي راجلك راني مشيت ديت الفلوس و كنت يعني كان غيخرجوا زعما ما كانوا يديروا جي تشريح ولكن قال لي ما بغاوش حيت حنايا انا مدام عبد الله و سيدي ربي وقف معايا داروا لي تشريح ويعني كننجوش جوج طب محلفين و دات يعني سيدي ربي وقف معايا يا باش خرجتني مش كتصور غرجت لي ف في الرأس ويفجناها ما لي جناها مش الدوجة دي الساعه مش كتصور وكيديروا لي في النهي با لي وما عمروا بقاتلينه با لي وما عمروا مداربينه نهائين قدوا عادي ينعيو نا أنا غدا انت سطل. أنا ولداتي وما عادي يعني مش الدوجة دار ميا ما داربش خوه نهائي يعني عادي يدور يوكل في الناس عادي بحلي ما داربوش قاع بحلي ما كينجتش عادي علاش ضامسين على داكشي تخرج تشري خرجت تشري حقرب بثلت أيام مور مور الموت بثلت أيام خرجت تشري وما يعيطوا ليا يعيطوا آه... هيك صعيطوا عليه وشدوا وهديك الساعه شدوا وعيطوا عليا جدار ميا على راجل اختي قالولي غادي تجيب لينا السيده وهو يقول قالش كي عيط قالي قال لي دابا هو خويا مسكين قالي لي دابا غادي تمشيو غادي تمشيو باش تجيبوا عليا باش مشيت دخلت قال لي مالك عرفتينا على شايبين قلت ليه لا ما على شايبين وهو يقول لي راه خرج لينا التشريح وراه دابا راح نشادينه او مشدود شدود صافي قال لي غنتفس ما غاديش نقدموكم غادي قد نمشيو نقدموكم عند هنا السفستا هذا الان غادي نقدمونا على التحقيق بقينا كندوزو على التحقيق دفعونا ثاني من ملي دفعونا للمحكمه بقينا حكموا علي بس سنين باش حجمو علي عليا اسمكاش دارو بلي مكنش نو يقتل اقمري بستاني داولي سنين بستاني انا تاكبوستان فومني سانفو دابا جيبيلي يشهد صور شو جيبيل مزور نكره دابا في السين الشهود كرلم دابا دابا دابا دابا دابا في دابا دابا المضاربه المضاربه داروها دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا دابا كنتصور هادي يقولوا انا اللي دار براجل واش كاين شي مرا تدرو براجلها انا ربعه الوليدات انا دابا ضايعه فيهم ربعه الوليدات انا ضايعه فيهم ضايعه دابا انا ضايعه انا بقيت لا دار لا راجل لا حاجه والو انا كومصات ميمتي وابويا اللي شادين ليا وليداتي ما في غير زيد والو تا حاجه من داري ما بقيتش قادره نمشي ليها يدك يدوني تما كاينه تا انا خايفه خيبة و تا أنايا ميقتلوني و وليداتي أنا سمعت بكلشي وهربت كل كلشي سمعت فيه وهربت كل <laugh> كلشي دبا أنا كلشي حاجه مبقاتش هدي والو أنا دبا ضحت ضيعا أنا دبا أنا نمشي نطلع و نرجع كون مصدش أنا لي وليداتي تقول لي باغي <تصفيق> ليا أنا لا لا حقي لا والو كلشي ضح حتى <سانتسانك> <تسكين> حاجة ما وكل شيء والو كلشي دار عليا حتى آه يا إسراء يا إسراء أول حاجة نتمنى كل شي يدعي بالرحمة ويدعي معايا بس كذلك ذلك شي يكتب لها شي يدعي ويعافاكم أي واحد يتفرج في هذه الحلقة ديالنا مع إسراء إسراء شنو نقول لك البركة في راسك ونتمنى شحال دابا باش باش تشوف دابا آمين دابا آمين وشوفاش خدامة دابا شنو شتديري؟ اه خدامة دابا في الميناج انايا وحزتك وين كادي را الميناج ونجي إلا شي واحد بغى دي الرقم ديال <تصفيق> يا إسراء الرقم؟ اه صيني ما عنديش مشكل اللي بغى الرقم ديال إسراء يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية بي أ أغ... تي آر أو إسباس أش إي ال أ ال إي كتب اللي الرقم ديال إسراء ونعطيكم رقم إسراء إسراء تنتمنى لكل قلبي أنا كيقدرك كي ربي على وليداتك و يبقى معاك و يجعل ما تبقى مني فرحه و سعاده اخر شي اسراء امين امين يا ربي امين امين يا ربي اللي بغى الرقم ديال اسراء يتواصلوا معنا عبر الصفحة رسمي ونعطيكم الرقم يا اسراء ومت... يسرع... اسراء تنشكرك بزاف لانك تشاركتي معنا ونتمناو شي نهار تعيطي لنا وتقول لنا منا حياتك كلهاش احسن ان شاء الله يا ربي